Біля будинку номер 3 по вулиці Металургів, де колись жив виконавець та встановлена меморіальна дошка Бардо. Ввечері 14 липня лунали його твори. Зокрема, під музику Вівальдія. Створена ним у співавторстві із композитором Сергієм Нікітіним, Альма Матер та інші. Загалом 24 композиції Віктора Берковського та власні авторські пісні виконали запорізькі музиканти та гості Сніпра Дніпра та Кам'янського. Как жалко, как жалко, как, шалко, как шалко. Вы слышите, как жалко и без надежды как Заплакались служанки, собаки на лежанках, и на руках. «Я дуже люблю такі концерти. Ми вперше тут. Взагалі дуже подобається авторська пісня, вона спонукає думати. У нас дитина займається гуртку авторської пісні, тому ми, може, трошки більше за інших знаємо про Берковського. За що він не брався, він скрізь талановитий. І видатний металург, і вчений, а композитор взагалі настільки цікавий». Віктор Семенович Берковський був одним із фундаторів та класиків композиторського напрямку в авторській пісні. Народився 13 липня. 1932 року у Запоріжжя та деякий час жив і працював у рідному місті. Особисто знайомі з Віктором Берковським були викладач інженерного інституту ЗНУ Юрій Єгоров та його дружина Тамара Єгорова. Дуже дружелюбний чоловік, дуже доброзичлива людина, дуже любив друзів, завжди був радий зі своєю творчістю познайомити всіх. У 70-х, на початку 70-х ми самі приїхали сюда в 68-му році. Ми за Приче приїхали у 68-му році і тут уже познайомилися з ним через наших спільних друзів. Була така пам'ять. Вони приїхали сюди з Юрієм Візбором для того, щоб поспівати пісень. У мене дві гітари на стіні висіли. Вони гітари знімали і ми співали гарних пісень, зокрема і на далекій амазонці. Зовні у нього була грубовата чоловіча краса, але в душі вразливий, як дитина. Коли ми дізналися, що сьогодні буде вечір пам'яті Віктора Берковського, ми з задоволенням прийшли послухати його пісні. Жар губы в благо глаза, снов мороз по коже от моего сейчас до твоего попозже. Но расшаталась высь, перевести в устое. От твоего вернись до моего. Не стоит. Одну на стихи э, нашей. Э. Дніпровської землячки, которая зараз... одну на вірші нашої Дніпровської землячки, яка зараз у Німеччині я виконував пісню, і другу свою пісню, яку колись я написав своєму синові. Зараз і мої онуки підростають під цю пісню. Її назва струмочки. Там є підтекст. Один рядок. Добре, що ми струмочки, добре, що ми нічиї. І це вже створює якийсь філософський зміст. Це дитяча пісня, вона позитивна і створює настрій. Площадка полюбилась запорушця. Ми майданчик полюбився запоріжцям. Ми не вперше проводимо тут концерт. Запропонували сьогодні нашим глядачам і де облаштувати майданчик цей, де ми виступали, створити монохромний стінопис із нотами, завісою, щоб це був фон, щоб куток був театральний. Я хочу, щоб на стіні будинку були вказані прізвища людей, які прославили місцеву поезію та авторську пісню, і живі й померлі. Це буде живий меморіал, що розвиватиметься, і тут можна буде проводити концерти».